Vodnický je narodí a ten je učiteľ a paľuje kurzarstvo pri azé nepaku vicala vicala zajadirušlo vzdol undasi A ten jej učite a tu za ruku priaze priaze zmienila se mém papu Vycala, vycala, zajazdý rušnú drzbu Keby mi všel medvedicu, prelegla by me naraz. A tak moja prišana, furme me žere i furme krel mi pije, enaj, jej dobre žije Fur je dobre, kým bo pije, bo ke pije, me bije A ten je učiteľ a po za ruku Pri jazde, pri se zbydila sebe patú Vycalá, vycalá, zajazí ručnu brzu Už se blíži, skuška veľká, testy se už no Znotená šou milované, šupne se vymanujú Vidí sukeň v iz tých veľkých štyrile, si palenky Keď šandara nepresvedča, z vodnictvím na kuhluča Jej, učiteľa dali upur za ruku, prijaze, se zmýlila sa dve párky, vycala, vycala, sa jazdí ručnú prdu. Slečna, kde to, ke viete, je buďte, kde vidíte, že prišlo idece, tak paďte, trím sa poriadne, ten volám, ale viete čo, radšej zastávte, poďte, aká tu krásna. yay tu la